Az Adax WiFi alkalmazás segítségével bárhonnan könnyen beállíthatja otthona vagy nyaralója hőmérsékletét. Az új radiátorokat egyszerű hozzáadni az alkalmazáshoz, ha elmenti otthoni internet hálózatát. A kezdőképen nyújt teljes körű áttekintés nyújt és megkönnyíti a hőmérséklet beállítását minden zónában. Elfelejtette csökkenteni a hőmérsékletet mielőtt elhagyta lakását? Ne aggódjon! Egyszerűen állítsa be a hőmérsékletet manuálisan, vagy aktiválja az alkalmazásban a távoléti módot. Minden szobában részletes áttekintést kap a fűtőtestekről és fogyasztásukról. Heti fűtésterveket is készíthet. Aktiválhatja a gyermekzárat, ha el akarja kerülni a hőmérséklet átállítás lehetőségét a fűtőtestek kezelőpaneljén keresztül. Készítsen egyszerűen heti fűtésterveket, amelyek követik a szokásait. Csökkentse a hőmérsékletet éjszakára, vagy ha éppen nincsen otthon. Ezzel a környezetudatos felhasználással áramot és pénzt takarít meg. Kapjon áttekintést arról, hogy az elektromos fogyasztás mekkora része megy a fűtésre. Gyorsan áttekinteti az áramfogyasztást bármelyik helységben vagy egész otthonában. Az Adax Wifi lehetőséget nyújt a Wi-Fi fűtőtestek vezérlésére akár Google Home-on keresztül is, ami azt jelenti, hogy akár hangvezérléssel is bekapcsolhatja fűtőberendezéseit. Google állítsd a hőmérsékletet 22 fokra a nappaliban. A jövő otthonaiban Adax Wi-Fi készülékeket válaszol az egyszerű és biztonságos fűtésért. Adax. Norvég stílus 1948 óta.